Ikusi ez harren, gure planetaren egoera gerota okeragoa da. UNESCO, amairu harren araua, klima babesteko ekintza. Klima aldaketaren eraginei aurre egiteko bere neurriak hartu behar dira. Klima aldaketaren aurkako borroka gizartearen lehentasuna da. Itxasmaila igotzen ari da. Berotegi efektua areagotzen duten gaz historiako handienak izan dira. Munduko temperaturak Aurten, batcom abost graduko gorakada izan du. Milzokzer eta laurogei eta bi.000 tamabi bitartean aldiz, 0, laurogeita abost gradu soilik igo Zer gertatuko da ez baditugun neurriak hartzen? larriagutuko dira, ez da ur edrririk egongo? eta janari gabezia egongo da? Zre dezakegu egoera hobetzeko? bat! Garraio publikoak erabili, bizikleta erabili, edo oinez joan. Bi. Energia aurreztu. Iru. Aragi gutxiago kontsumitzen saiatu. Arakin zainduztriek asko gutxatzen baitute. Lau. Murriztu, berrerabili, eta azkenik, berziklatu. Bost. Plastiko kontsumoa murriztu. Munduan ikusi nahi duzun aldaketa izan zaitez.